Až dokončím studium, tak budu pracovat na plný úvazek. Rád bych se stal učitelem na střední škole, nebo třeba na gymnáziu. No, pracovat. <laughs> teda chtěla bych třeba ještě cestovat. Ale... <laughs> Až dokončím studium, tak bych asi nechtěla pracovat. <laughs> asi mám takovou představu, že bych chtěla být blogerka a psát blog o cestování. Eventuálně bych chtěla psát třeba do nějakého lifestyleového časopisu nebo magazínu nebo novin. Něco s psaním zkrátka.